Það sem ég vildi læra í náminu var allt í sambandu við bókald, í sambandu við uppgjör, í sambandu við ásrykning. Ímislega e, sem maður hafði aldrei geta það, eins og fyrningarskíslu, skattalaugin. Það áframan er náttúrulega bara meira möguleika að maður getur starað sjálfstætt, þetta er laun, e, meira áttunum Því að í dag er krafist þess yfirleitt að bókara síðu með þetta nám.